أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا وحينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يفهم سليمان فهمنا اللهم يعلم ادم علمنا وبعد الحمد لله المنفرد بالاعدام والإيجاد المنزه عن يعني شوائب النقص والاضداد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المخال القديم المخالف لما عداه من الكائنات الباقي وهالك كل من عداه من المخلوقات واشهد ان سيدنا ونبينا وولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين المبلغ كل ما امر بتبليغه من رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه جوهر المعارف وأزهاري غياظ الفصاحة والعوارف. وبعد كنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت الخامس والخمسين أين يقول فيه الناظم سيدي إبراهيم اللقاني المالك الأشعري رحمة الله عليه. المتوفى سنة احدى بعد الالف من هجره سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا بصدد الحديث عن الجائزات وما يجوز على الله تبارك وتعالى وكنا قد عرفنا الجائزة العقلية بقولنا وما يصح في العقل وجوده وعدمه قال رضي الله عنه ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولا انحصار ومنه اي مما يجوز في حقه سبحانه وتعالى ان ينظر بالابصار يعني انه من الجائز عليه تعالى جل جلاله ان يرى بالأبصار لكن بلا كيفين وهناك انه يرد ما قد يتوهم من اثبات الرؤية بالأبصار انها تحصل بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة وتحيز وغير ذلك من الشروط وهذه الكيفيات المقابلة والجهة والتحيز هذه هي من شروط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام وغيرها وربنا سبحانه وتعالى موصف بأنه مخالف له للحوادث. قال ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيفين ولا انحصار اي ولا الحصان المرئي عند الرائي بحيث يحيط به لاستحاله الحدود عليه. وهنا كذلك غرض المصنف الناظم رحمه الله سيد ابراهيم اللقاني في هذا البيت الرد على المعتزله. النافين للرؤية وأدلة رؤية الله تبارك وتعالى من القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة الآية الثالثة والعشرين وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة أي حسنت الوجوه منورة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال المفسرون الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى أما من السنة الصحيحة كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر و ومن أقوال أهل العلم الذين سنذكرهم ما قاله القاضي عياض اليحصبي السبت المالكي رحمة الله عليه لما قال رؤية الله جائزة عقلا وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة وقال الإمام الشافعي سيدي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه تفسيرا لقوله تعالى من سورة المطففين وهي الآية 14 من سورة المطففين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي رحمه الله رضي عنه لما حجب قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا لما حجب قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا وكما قال امامنا مالك بن انس رضي الله عنه وارضاه تفسير هذه الآية ويقول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى يروه ولو, ولو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرين بالحجاب وقال العارف بالله سيدي بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه امرك في هذه الدار بالنظر الى مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته الله اما الدليل العقلي يقول العلماء الله سبحانه وتعالى موجود وكل موجود يصح ان يرى يصح يجوز يعني ان يرى فالباري جل جلاله يصح ان يرى وقد اجمع اهل السنه والجماعه على رؤيه الله تبارك وتعالى لادله القران والسنه واجماع العلماء على ذلك أما من منع من رؤية الله تبارك وتعالى وهم المعتزلة استدلوا بقوله تعالى من سورة الأنعام لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار فالجواب أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤيا، بل إن أهل السنة والجماعة لما فسروا الرؤيه ماذا قالوا ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا ولا انحصار لأنها تحصل لا تحصل بكيفية من كيفية الحوادث المخلوقة كالمقابلة والجهة والتحيز نعم فهو نفي الإدراك لا يستلزم لفي لا الرؤيه. لأن الإدراك هو الإحاطه من جوانب من جميع الجوانب جوانب المرئي وذلك على الله سبحانه وتعالى محال. وسدل أيضا بقول سيدنا موسى في بقول بقول الله تبارك وتعالى ردا على سيدنا موسى عليه السلام في سورة الأعراف الآية 43 بعد ال لن تراني لن هاته لا تفيد تأبيد النفي فإن الله تعالى قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ومع أن فذلك في الآخرة يتمنون الموت فالنفي هنا ليس للتأبيد قال وكما قال تعالى في في آية اخرى من سوره الزخرف الايه 77 في قوله تعالى لما ينادي اهل النار مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون خلاف لمن زعمه كالامام الزمخشري المعتزلي رحمه الله وغيره هو وقال معنى لن تراني اي لا تطيق ولذلك قال الشيخ في البيت السادس في للمؤمنين اذ بجائز علقت هذا وللمختار الدنيا ثبتت للمؤمنين اي اي ان رؤيه الله في الاخره جائزه للمؤمنين جائزه للمؤمنين أي ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين اي ان الذي يرى الله تبارك وتعالى في الاخره هم المؤمنون اما الكفار فهم كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقوله للمؤمنين يخرج الكافرين والمنافقين على خلاف فيهم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى فأما الكافر فلا خلاف في أنه لا يرى الله تبارك وتعالى ويدخل في قول الناظم المؤمنين المؤمنات فإنهن يرينه على الصحيح بل إن الأقوى من أقوال العلماء أن الرؤية حاصلة كذلك للملائكة أيضا وهي حاصلة كذلك لمؤمني الجن فتحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر المؤمنين قطعا وفي الجنة على الراجح بل ولمؤمن الأمم السابقة وهو الأظهر ويشمل أيضا أهل الفترة وقد تكلمنا عن أهل الفترة قوله تعالى آه آه نعم عندما آه تكلمنا عن أهل الفترة قلنا أنهم ناجون قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويشمل أيضا أهل الفترة على القول بنجاتهم ولا يراه سائر الحيوانات حتى الحيوانات التي تدخل الجنه. هناك حيوانات لا تفنى وذكر العلماء من ذلك ناقه صالح عليه السلام وذكروا من ذلك كذلك كبش سيدنا اسماعيل عليه السلام. هناك من قالوا هدهد سيدنا سليمان وهكذا. ومحل رؤيه الله في الجنه بلا خلاف فيراه اهلها مثل يوم الجمعة والعيد ويراه خواصهم كل يوم بكرة وعاشية بل إن بعض الصالحين لا يزال مستمرا في الشهود وأما عرسات القيامة فالصحيح وقوعها أيضا لورود ذلك في السنة وصدق العارف بالله سيدي أبو يزيد البصطامي رحمة الله عليه ورضي عنه لما قال إن لله رجالا من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة لاستغاث من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها نعم ذلك قال الناظر المؤمنين إذ بجائز بجائز علقت اي ان يعني ان رأى رؤية الله تبارك وتعالى معلقه بجائز. ربنا سبحانه وتعالى لما امر طلب موسى الرؤية قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. الآية 143 بعد سورة الأعراف استقرار مكان الجبل هذا من الجائزات العقلية. ما هي معلقه ب من من استنباط من الايه الكريمه أن دام علقت بجائز ومعه علق على الجائز فهو جائز لان استقرار الجبل حاله جل الله له جائز ولو لم تكن الرؤيه جائزه لما سالها سيدنا موسى عليه السلام اذ لا يجوز على نبي الجهل باحكام الالوهيه ثم قالوا هذا وللمختار دنيا ثبتت هذا يفهم إيه هذا الذي قلته وللمختار وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار نبينا المصطفى المختار سيدنا ومولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وللمختار دنيا ثبتت أي أنه لم تثبت رؤية في الدنيا إلا لنبينا ومولانا سيدنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم أما مسألة رؤية الله تبارك وتعالى يقظه في الدنيا فقال أهل العلم من ادعى رؤية الله في الدنيا يقظه سوى النبي النبي عليه الصلاه والسلام ثبت انه راى الله في الدنيا اما ما عداه من ادعى رؤيه الله في الدنيا يقظه فهو ضال باتفاق العلماء بل وذهب بعضهم الى تكفيره بل وجزم بكفره الإمام العلامة وفق الدين الكواشي والمهدوي في تفسيرهما وذلك لأن سيدنا موسى عليه السلام والنبي الله ورسوله وكلمه سألها ولم تحصل له أفتحصل لأحد الناس؟ أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هنا الناظم في هذا البيت قال وللمختار دنيا ثبتت فالراجح عند أكثر العلماء كما قال الإمام الحافظ النووي رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج وبالرؤية بقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إمامنا الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وغالب أتباعه وجنح الإمام الحافظ بن خزيمة رحمه الله إلى ترجيحه وفي منها في المنهل السيال الراجح عند أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى بعين رأسه أما مسألة رؤية الأولياء لله القول الراجح أنها لا تقع والحق أنها لم تثبت إلا له صلى الله عليه وآله وسلم يعني رؤية الله في, في اليقظة نعم في المنمس الأخرى وجاء في المنمس السيال واختلف في وقوعها للأولياء أي في اليقظة على قولين الأشعري. المنع وهو ارجحهما والجواز ولا ارجحهما المنع كما افاده الشيخ عبد السلام رحمه الله عليه ثم عطف على ما وهو بصدد الحديث عن الجائزة قال ومنه ارسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل ومنه أي أيوة وجائز عقلا في حقه سبحانه وتعالى إرسال جميع الرسل شرع المصنف في الكلام على ما يجب في حق الرسل فبدأ بمسألة إرسال الرسل ومذهب أهل السنة والجماعة أنها من أنواع الجائزات العقدية إرسال الرسول من لدن سيدنا آدم أبي البشر عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فلا وجوب أي إذا علمت أن الإرسال مما يجوز في حقه سبحانه وتعالى فعله وتركه فاعلم أنه لا وجوب عليه هنا رد بهذا على المعتزلة القائلين بوجوب ارسال الرسل بناء على ما اصلوه من وجوب الصلاح والاصلح لذلك عقب الناظر فقال فلا وجوب بل بمحض الفضل بل أي, اي بل ان ارسال الرسل عليهم الصلاه والسلام بمحض فضل مولانا سبحانه وتعالى اي انما هو بخالص الاحسان منه سبحانه وتعالى وهو مما يحسن فعله ولا يقبح منه تعالى تركه ثم قال في البيت الثامن والخمسين لكن بذا ايماننا قد وجبا فدع قهوى قوم بهم قد لعبا لكن اداته استدراك نعم أي يستدرك على ما تقدم لأنه قد يتوهم من كونه من الجائزات أن الإيمان به ليس واجبا، لا آه لكن إذا إيماننا قد وجب يعني وجب شرعا إيماننا بإرسال الرسل إجمالا في حق العموم وتفصيلا في حق من نوه القرآن الكريم بأسمائهم وهم كما قلنا سالفا هم خمسة وعشرون نبيا 25 نبيا <تصفيق> ولا ينبغي تعيين عدد الأنبياء وما روي من أنهم مئة ألف وأربعة وعشرون, مئة وعشرون مئة الف، والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر فهو تكلم فيه على أنه من أخبار الأحاد التي لا يحتج بها في الاعتقاديات لكن ذكرها على باب الاستئناس لا حرج اما اسم الاشاره في قول الناظم بذا بذا لكن بذا ايماننا اي رجع الارسال فدع هوى قوم بهم قد لعب اي قد تلعب بهم هواهم الذي اتبعوه حتى اوقعهم في البدع والمعاصي او في الكفر كالفلاسفه والبراهنه وغيرهم ثم قال في البيت التاسع والخمسين شرح يتكلم عن النبوات بعد أن ذكر ما يتعلق بالإلهيات من المستحيلات والمكينات والجائزات شرح يتحدث عن الواجب والواجب كما عرفناه قلنا هو ما لا يتصور في العقل عدمه وواجب أي لا يتصور في العقل عدمه وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم لها الفطانة يجب في حقهم اعتقد أيها المكلف ان مما يجب في حق الانبياء والرسل فقال الامانه الامانه اي العصمة وهي لغه ان الانبياء معصومون والعصمة هي في اللغه المنع والوقايه في الاصطلاح هي حفظ الله تعالى اياهم ظاهرا وباطنا قبل النبوة وبعدها ولو حال الصغر على التحقيق من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهه فهم محفوظون ظاهرا وباطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن ووجب في حقهم الأمانة فهم معصومون محفوظون ظاهرا وباطنا المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة وما يوهم خلاف ما ذكرته فإنهم أول كقوله تعالى سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المراد على فرض وقوعه أي إن وقع منك ذنب أو وزر غفرناه ووضعناه عنك وهنا لابد أن نفرق بين فلابد ان نفرق بين العصمه والحفظ من الكلام الشائع عند العلماء انهم يقولون الانبياء معصومون والاولياء محفوظون والفرق بينهما ان العصمه هي المنع من الذنب مع عدم جواز الوقوع وهي للأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وأما الحفظ فهو المنع من الذنب مع جواز الوقوع وهو للأولياء فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون وكما قيل لسيدنا الإمام الجنيد أبو القاسم الجنيد قال قيل له أيزن الولي قال وكان امر الله قدرا مقدورا الاولياء ليسوا معصومين وانما هم محفوظون ثم قال واجب في حقهم الامانه وصدقهم يعني يجب في حقهم الصدق لانه لو جاز عليهم الكذب لما اوجب الله اتباعه في كل ما اخبروه به عن الله تعالى ولان الكذب شين في الانسان مما يعاب به الانسان فكيف بالانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم قال وضف لها الف طن ايضم لما تقدم مما يجب لهم الفطانة أيضا وهي التفطن والتيقض لإلزام الخصوم وإبطال دعويهم وضحض حجاجهم ودليل وجوبها أنه لو لم يكن فاطنا بأن كان مغفلا لا يمكنه بذلك إقامة الحجة وهذا نقص في حقه وهم معصومون عن النقص ثم قال ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رووا ومثل ذا أي مثل الواجب المتقدم تبليغهم أي واجب في حقهم حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التبليغ لما أتوا أي ما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى <تصفيق> ولذلك العلماء قالوا أن ما جاءوا به أقسى قسم الأمر بتبليغه فلم يكتموا منه حرفا وقسم الأمر بكتمانه فلم يبلغ منه حرفا وقسم خير بين كتمانه وتبليغه فبلغ البعض وكتم البعض ويستحيل ضدها نعم المستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده اي يستحيل في حقهم عليهم الصلاه والسلام ضدها اي ضد الصفات الاربعه الواجبه في حقهم فضد الامانه يجب في حق الانبياء الامانه يستحيل في حقهم الخيانه يجب في حقهم الصدق ويستحيل في حقهم الكذب يجب في حقهم الفطنه ويستحيل في حقهم ما هو؟ عكسها الغفله وعدم الفطنه ويجب في حقهم التبليغ اي يستحيل في حقهم إتمان شيء مما امر بتبليغه كما رووا المعنى لما رواه العلماء من كتاب وسنه واجماع وجائز في حقهم كالاكل وكالجماع للنساء في الحل اي وجائز في حقهم حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام اي يجوز في حق الانبياء والرسول كالاكل مثل الاكل كالجماع فيجوز في حقهم الجماع سواء المسلمات او الكتابيات، فليؤدي ذلك الى النقص في حقهم. للنساء في الحل اي في حال الحل بمعنى الجواز، بان كان كبير الملك او النكاح. هنا الناظم رحمه الله ذكر الاكل او الجماع، فلان الاكل مثالي ما لا يستغنى عنه البشر. والجماع مثال ما لا يمكن ان يستغني عنه البشر ايضا. اما مساله السهو. فهو متنع عليه في الأخبار البلاغية والأقوال الإنشائية كالأوامر والنواهد الشريعية السوف الأخبار البلاغية التي يخبر عن الله والأقوال الإنشائية التي هذه لا متنع لا يسهو فيها أما في غيرها الأفعال كالسوف الصلاة التشريع هذا مما يجوز نعم كما يقول العلماء أما النسيان فهو متنع في البلاغيات قبل تبليغها فهو لا ينسى منها شيئا في نفسه بل يبلغه للناس قولية كانت فعليه فالقولية كالجنة أعدة كالجنة المتقين والفعلية كصلاة الضحى إذا أمرهم الله بفعلها ليقتدئ بهم فيها فلا يجوز نسيان كل منها قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل أما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر من الله تعالى وأما من نسيان الشيطان فمستحيل عليه، إذ ليس للشيطان لي عليه سبيل. وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره. هذا قول سيدنا يوشع عليه السلام. والآية من سورة الكهف وما أنسانيه في في في قراءة ما أنسانيه إلا الشيطان نذكره. هذا من تواضع تواضع منه أو قبل نبوته. ثم قال وجامع معنى الذي تقرره شهادة الإسلام فطرح المرى وجامع معنى الذي تقرر لفصل فيما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وما يجب للرسول وما يستحيل وما يجوز ذكر الكلمة المشرفة التي تتضمن كل ما قرره في السابق وهو جميع العقائد الإيمانية مما يرجع إلى الأولوهية والنبوة وجوبا وجوازا واستحالة قال شهادة الإسلام أي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فالشهادة الأولى خصت الإله المعبود بحق وهو الله الذي تصف بجميع صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقص والشهادة الثانية تضمنت الإقرار برسالته صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال فاطرح المراء إذا علمت أن كلمتي الشهادتين جمعت جميع ما تقرر من العقائد الإيمانية فاترك الجدال واجزم بصحة ما ذكر واترك من ينازع في كونها تجمع معاني عقائد التوحيد ثم قال ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبه أي لم تكن نبوة المكتسبة أي مذهب أهل الحق أن النبوة لا تنال بالجد والاجتهاد في العبادات وهذا ردون على الفلاسفة القائلين أن الرسالة تكتسب بالعبادة وأكل الحلال قال ولو رقي في الخير أعلى عقب أي ولو فعل الطاعات الشاقة التي تشبه رقي العقبات بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن؟ يشاء جل الله واهب المنان أي بل ذاكا يصطفاء الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضل الله يؤتيه من يشاء المعنى أن ذلك من فضل الله يختص به من يشاء من عباده كما قال تعالى في سوره الأنعام الآية 24 بعد المئه الله أعلم حيث يجعل رسالته رسالته في قراءة رسالته جل الله اتنزها وارتفع عشانه واهب المنان اي العطايا اي واهب العطايا المعهودة وهي النبوه نعم هذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا